السلام عليكم ورحمه الله وبركاته النهارده هعمل لكم طريقه الكول طبعا الكول سلو دي ناس كتيرة بتحبها قوي كبار وصغيرين في ناس كتيرة مش عارفه طريقتها النهارده انا هقول لكم آه هتعمليها ازاي بس اول مره تشوفي قناتي دوسي على زر الاشتراك او سبسكرايب وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد اول حاجه لازم يبقى عندكم آه كرنب ده كرنب سلطه يا يعني اما تيجي تشتري وتقول انا عايزه كرنب سلطه ده يعني ده مش الكرنب اللي احنا بنعمل بيه المحشي كرنب ده غير ده اسمه كرنب سلطه بنقطعه رفيع ا اه. على قد ما نقدر او نبصره الكميه طبعا اللي انت عايزاها وهنحتاج جزر مبشور طبعا الكميات دي براحتك في ناس بتحب الكرنب يبقى قد الجزر في ناس بتحب الجزر يبقى اقل من الكروم يبقى الكروم اكتر من الجزر دلوقتي هنعمل الصوص بتاع الكونسلو سلو او الدرسنج هنحتاج مايونيز تقريبا اربع معالق كبيره مايونيز وهنحط عليه كوباية زبادي وكمان هنحط معلقه خل تحطي معلقه خل بتحطي خل او عصير ليمون يا ده يا ده يا خل يا عصير ليمون وبتحطي عسل او سكر براحتك عسل او سكر تقريبا معلقتين عسل او سكر انا نفسي حطيت عسل بعد كده بنحط رشه ملح صغيره رشه صغيره جدا بعد كده نقلبه طبعا الكمية دي اللي انا حطيتها دي على حسب كمية الكرنب والجزر طبعا احنا عارفين ان كل سطو بتبقى مسكرة اصلا دلوقتي احنا قلبناها هحط الكرنب هحط احط عليه و وي أقلبه. اقلبه كويس جدا اخلي الصوص يضحك يعني ينتشر في السلطة كلها وقلبتها كويس اهو بعد كده بغطيها بغطيها بأي حاجة واحطها في التلاجة احطها في التلاجة اقل حاجة ساعتين عشان كده بتبقى في العزومات لما تيجي ما يجي عزومة هتعملي كل اسلوب كل سلو لازم تعمليها اول حاجه لانها لازم تقعد في التلاجة شويه اقل حاجه حطيها 3 ساعتين بس تغطيها وحاولي ت... يعني في خلال الساعتين دول تقلبيها قلبيها مرتين كده مرتين ثلاثه في خلال الساعتين وهي في التلاجة بعد كده هتلاقيها بقت حلوه جدا دي زي اللي بيعملوها بره في المطاعم ويمكن احلى كمان وان شاء الله تعجبكم ولو عجبت- لو عجبتك الطريقة دوسي لايك واعملي شير متنسيش تدوسي علي زر الاشتراك في القناة او سابسكرايب متنسيش تفعل الجرس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته